اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دیجیے میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں سورہ الاحقاف آیت نمبر پندرہ اور سولہ